Без світла, газу та даху в будинку на вулиці Крилова живе Віталій. Так від 17 червня. Ремонтні роботи розпочали 7 липня. Вода є, світу немає, газу немає. От, без криші не, не можуть підключити ні світ, і газ. Не всі жильці вдома, треба ж перевірити всі от ці ну, колонки, там, або вони, там, газ. От, тому от таке виходить. Таких будинків тут два, які внаслідок обстрілу залишились геть без покрівлі. Проведено обстеження, ну, як оглядове попереднє обстеження цих всіх домов пострадавших. Значить, составлен акт. Акт знаходиться в департаменті ЖКХ. Якщо зруйнована не така площа, а, наприклад, частина покрівлі, і вціліли кровки, або дах іншого типу, то видають брезент, говорить Наталя. Зараз на горищі працівники житлово-комунального підприємства «Бриз». Тільки почало. треба розібрати, розібрати це все, а потім по-новому все звершити. Скільки людей задействовано? Ну от поки 4. Звідки матеріали та чому саме цей дах почали ремонтувати, розповів начальник управління житлово-комунального господарства департаменту ЖКГ. «Як ви бачите, тут в цьому будинку найбільше постраждала покрівля. На той момент були проведені комісійні обстеження, і по кожному з будинків, яких постраждало, було надано висновок. Тут повністю підлягає покрівля відновленню. На жаль, через те, що зараз Миколаїв внесено до зони активних бойових дій, Роботи капітального характеру ми не можемо досі від Мінрегіону діждатися цього роз'яснення. Роботи капітального характеру ми не можемо провести за бюджетні кошти. Тому людям було повідомлено, що роботи з відновлення тимчасове відновлення покрівля, можна буде зробити як тимчасовий варіант, силами тільки наших комунальних підприємств. Візуально будинок розбитий більше інших, але аварійним його не визнали. Проте, коли на даху будуть каркаси «Кроков», Шифером його не перекриватимуть. Покрівля буде з плівки. Матеріали, які запросили люди, всі надаються з резервного форму міста. До закінчення бойових дій або до рішення уряду щодо капітальних ремонтів, експертизи та інших процедур в зонах, де бої ще тривають, в юридичній площині інших варіантів, окрім тимчасового перекриття, немає. Йдеться про бюджетні гроші, розповів Володимир Ніколайчук. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.